بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث الرحمة للعالمين حبتي في الله أهلا وسهلا بكم على قناة مجربات روحانية ناس كتيرة بتسألني عن بكاء الأطفال بكاء الأطفال لي أسباب كتيرة جدا إن ما كانش سبب مشاكل في المعدة أو انتفاخات أو غازات أو مرض طبي بيكون بسبب إن الأطفال دي بترى أشياء مش موجودة او الاطفال دي بتتعرض للارق عن طريق نفخات القرائن والشياطين فلو انت عملت الحاجات دي بإذن الله هتلاقي الطفل هينام بهدوء وهينام مش هيحس بحاجة طالما ما عندوش مشكلة طبية في معدته او ما بيشكيش من حاجة المه طبيا يعني لو الطفل معرض لحسد او عين او معرض لمشاكل بسبب الارواح المحيطة بالمكان او المكان مش مؤهل وعملت له المجربة دي هتلاقي الطفل ينام بسلاسة ولحد لو هينام بالليل هينام لحد الصبح لو هينام بالنهار هتلاقيه نايم في هدوء تام وفي سكينة تامة باذن الله تعالى يعني الفايدة دي لو انت استخدمتها مش هتخلي الطفل عندك يبكي لا بالليل ولا بالنهار باذن الله تعالى باي سبب روحاني سواء حسد سواء قرين سواء توابع سواء كذا سواء كذا او حتى لو المكان ريحه مش كويس اللي هيعمل المجربة دي هتعالج معاه مشاكل الاطفال عنده طب تعالج ازاي مشاكل الاطفال طبعا انا بحب اقول لكم على الطرق ببساطة وبسهولة انك انت هتجيب ورقة ابيض زي كده وهتجيب حبر زعفران وهتكتب على الورقة بالحبر الزعفران الكلام اللي أنا هقوله لك دلوقتي وهي بسم الله الرحمن الرحيم عدد 19 مرة تسعتاشر مرة ده عدد الحروف أساساً الخاصة بكلمة بسم الله الرحمن الرحيم الخاصة بالجملة فأنت بتكتبها بعددها يعتبر 19 مرة بعد كده بتكتب تحت منها الحمد لله الذي لم ينسى من ذكره ولا يضيع أجر من شكره كم من نعمة لله على عبد شاكر وعبد غير شاكر وكم من نعمة لله على كل عرق ساكن أو غير ساكن طه ياسين والقرآن الحكيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بعد كده هتكتب لا يتصدعون عنها ولا ينزفون. بعد كده وله ما سكن وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم اسكن أيها البكاء عن فلان ابن فلانه باذن الله تعالى ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هتكتب الكلام ده في ورقه بالحبر الزعفران بعد كده هتيجي تجيب الورقه بالحبر الزعفران تحطها في ميه بعد كده تغسله منها وجهه استطاعت ان تشربه منها قليلا كان افيد وافضل باذن الله تعالى بتنقع الورقه لحد ما الكتابه تنزل منها. ممكن تعمل له الكلام ده كل ثلاثة اربعة ايام ما فيهوش اي مجهود ما فيهوش اي ارهاق بل بالعكس هيساعد في ان شاء الله في حفظ المولود من مس الشيطان بإذن الله تعالى وهيخليه ينام بهدوء وسكينة ويبطل العصبية والعياط اللي هيكون فيه وفي نفس الوقت هتساعد معاك في علاج بعض الامراض العضوية اللي موجودة في الجسد وبتساعد على الفهم والتركيز وتنشيط الجسد والذاكرة والنمو بإذن الله تعالى هتكون ممتازة جدا لأنها كلام الله رب العالمين سبحانه وتعالى لو أنتوا لسه بتشوفوا الفيديو أول مرة ريت تشتركوا عشان تحصلوا على كل الفوائد والمجربات اللي هنقدمها لكم فوائدنا ومجرباتنا بتكون فوائد ومجربات حصرية من أسرار وصدور العارفين شوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته